لو بتحب محمد صلاح اشترك في قناه مزيكا وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش تعمل لايك للفيديو. عرفه هو افضل لاعب وهداف الموسم الماضي هذا هو ظهر في الشوط الثاني. مرة أخرى أنا أقول أحيانًا بعض الأهداف تفرض عليك أن تتحدث عنها مطولًا، هذا هدف رائع من أهداف محمد صلاح يمكن واحد من أجمل خمس اهداف سجلها محمد صلاح في مسيرته الكرويه ممكن ان يوضع بينها ومن اهمها ايضا لانه في هذا التوقيت وامام هذا المنافس واستعد الصداره والى اخره كما تعرفون جميعا. دعونا نشاهد هذا الهدف ونسمع التعليق بالعربيه بالانجليزيه بتعليق زميل يوسف سيف ايضا تعليق باللغه الانجليزيه لنستمع عن رد الفعل ونعلق ايضا مع محمد ابو تريكه بعد ذلك. <تصفيق> حيمسي على الجميع بهدف عالمي بهدف عالمي من لاعب عالمي انه انه محمد صلاح يتقدم محمد صلاح ويسجل هدف رائع وجميل في مرمى ليفربول كرة لا تصد ولا ترد ولا يشق لها غبار وعابرة للقارات والاجواء الى المقص الايمن المرمى كيف هدف رائع صلاح قال كلمته وكما قلنا رد بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب وقدم نفسه من جديد كلاعب بنت نظافتها الجماهير جماهير تشيلسي وصفته بالمفجر اه طبعا هو مفجر بس مفجر مرمى الخصوم فجر مرمى تشيلسي مم. بطريقه محترمه بطريقه, بطريقة رياضيه رياضيه وليس كما يدعمه بطريقه رهابيه طبعا لي هدف احسن من الهدف اللي خد بيه جاي جايزه بوشكش الموسم الماضي هذا هذا الهدف سوف ينافس على جايز البوش. ده ممكن يعطيه جائزه الدوري. طبعا فبالنسبه لي هدف فيه مهاره كبيره. انا عاجبني قوي طريقه تكنيكه وبتاع التسديده يا ابو خالد. شوف جسمه بعد ماتشات الكوره. فيها عزم كبير وفيها مهاره كبيره فيها توفيق كبير. وصعبه زي ما قال الدكتور طارق على 5 كيب انما شوف طريقه جسمه او طريقه عزمه بعد الكوره بعد ماتشات الكوره طريقه جسمه الطيران في الهواء. عشان يدي القوه قوه الكره و... قوه ودقه اكتر لا واخد قراره اول ما استلم عمق الملعب كره طولت منه شويه بعيده عنه واخد العزب بتاع جسمه كله عشان كده راحت بالمهاره دي والدقه دي والقوه دي وصعبه على حارس المرمى مستحيله حرس طبعا صار. مستحيله فراحت في الحته الصح والرد الصح لمنتقدين محمد صلاح مم. دايما اقول له خلي ربنا سبحانه مديك نعمه وموهبه عشان ترد على كل نقد وكل نقد له صوره. بالله طبعاً. بالله تستفسر منه على الاحتفال هذا تبع تقريباً, تقريبا يوجا حمله لليوجا في حمله يوجا للسلام تقريبا مم. بس مش متاكد يعني ده الواقع انا متاكد انه هو رجل سلام وليس رجل امور اخرى سلام وليس رجل, رجل امور اخرى فدايما النجوم بيبقى لهم ردود في الملعب وهي افضل انواع ردود زي رحيم ستيلنغ زي رحيم استينيج. على رد رد بالرد من الملعب فبالنسبة لي رد قاطع وصحيح على كل نقد تعرض ليه يقول عليه موسم سيء النهارده ينافس 19 النهاردة هدف في الدوري وفي حد فرعاني, فرعاني في العاد فرعاني عنده الحركه هذه <تصفيق> فرعاني احنا عندنا كل حركة. كل كل <تصفيق> الحركات هو على اليوجا بيتمرن عنده مدرب يوجا <تصفيق> اه يوجا اه طبعا تساعد على التركيز ممكن كيف هو هذه اشاره المدرب يوجا يعني نفعتني في علمتني على التفكير <تصفيق> والتفكير بصفاء وسلام يعني انما هو قدم مباراه كبيره في طوال <تصفيق> المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه كان مصدر خطوره، عمل جيم كويس على إميرسون كان عنده المساحات، كان عنده الانطلاقات، كان عنده المسند مع فرمينو ولاعيبة وسط الملعب عمل معاه شغل كويس، إنما الشوط الثاني أرجع بس أنا يعني مختلف شوية مع الدكتور طارق في حاجة. الحاجة التانية صلاح اتكلمنا عليه قلنا قدم مباراة كبيرة، عاوز بس الاختلاف في حتة معينة الدكتور طارق شرح إن إزاي بعد الدقيقة وبعد الهدفين اللعيبة ما زالت متمسكة بأفكار المدرب، دي حاجة ذهنية وليس فنية. حاجه ذهنيه اللعيبه اتفاجئت بالبدايه البدايه القويه لليفربول أوه. الهدفين هنتصرف ازاي؟ لسه خدت وقت من تركيزهم الذهني هو يعني عشان ساري استوعب استوعب ممكن اتاخر غير هيجويين انما مازال الاسلوب لم يرتقي للاسلوب اللي هو عايزه كتغيير اه الشكل الهجومي بالنسبه له انما في بعض الاحيان هو خلق فرص خلق ثلاث اربع فرص بعد التغيير بعد تغيير هيجويين فرص هزر لم يتعامل معها التعامل الجاد وفي بعض الاحيان كان سوء حظ فبالنسبه له كرة هجومية القائم او عفوا كرة هزل على القائم انا اعتقد ان هي ايضا قدم مباراه كبيره يعني حتى حت لو لم يسجل وحتى لو لم يفز التغيير جاب مردوده مردود الايجابي انما البدايه القويه في خلال خمس دقائق خلصت المباراه فبالنسبه لك عشان تعود محتاج شغل ثاني مختلف هو عمله هو عمله هنا خلق فرص مش ما خلقش وقدم شكل 58 يعني, يعني بعد الهدف صلاح خمس دقائق هذه هذه انا الحاله خذيتها بدقيقه 66 او 62 م. يعني بعد بعد ال... بعد بعد ال... هذه الفرصة بعد الفرصة هذه هي. ما زال نفس الفكر م. تراجع الى ثلث الوسط ثلث الدفاعي آه دفاع عميق اليس من الثمن انه خشيه ان يعني يفتح اللعب فيتقبل في مزيد من الاهداف اثنين نفس اربعه نفس خمسه لا لا اكيد لا مش نفسها لا يقول. نفس الشيء هو خسران في الاخير لانه اولا فارق الأهداف الدوري الانجليزي كما تعلم محسوب لا يريد ان يثقل فارق اهدافه بشكل سلبي <تسجيل> ثانيا ثانيا الخروج بخساره باربع اهداف او خمسه تدمر الفريق نفسيا هو عنده مباراه خميس قادمه تاهل النهائي دوري اوروبي يمكن يوديه لدور الابطال السنه الجايه وايضا المنافسه على المركز الرابع ما زالت مستمره لماذا ينهز هذه يعني التقيلة. هو هو ليش ترى فاز بالملذات من كان جسوره الله يعني انت يغوص للحرم وقل طبعا يعني <تصفيق> انت مش مش لا فارده لا لا فارده عشان عشان كلامك واضح ما لا متفق متفق على ان حتى صحي بس شو الشو... انا اتكلم ان في كل مدرب م. كل مدرب يكون عنده بلان اي وبلان بي هذا هذا من إذا عرف حصل كذا، نفعل كذا. من عرف للتدريب حصل عليه هدف حصل عليه هدف ثاني في خمس دقائق قوي انا انا ان شاء الله انزل ثلاث لاعبين هو هي. ليس بالكم لكن بالكيف لما ابدل اعمل نقله الفريق من منطقه يدافع امام منطقه جزائي الى يعني وسط الملعب اضغط الفريق كلام سليم. في... في ملعبه يكون مختلف نوعا ما طب أنا في عندي احتمال صغير اطرحه معك في هذا انت تطرح منطق سليم جدا لكن فرصة هذا والفرصة التي تلتها لو سجلت واحدة لو تفتح على الشطات لو تفتح على الشيطان انا طبع. بعرف طبع. لكن لو سجلت واحدة من هاتين فرصتين لارتبك ليفربول كما ارتبك السيتي في اخر اشتقاق مع كاستل بلاص عندما دخل في مرمى هدف ممتاز اذا اذا عندما حدث هذا الا يمكن ان المدرب شعر ان المباراه تبتعد او تهرب من يديه المدرب احيانا يحس ان هذه المباراه ليست لي هل أس... او الكره لا تريد ان هل مباراة. استسلم لا يستسلم لكن ايضا مثل ايضا احافظ ما على ما نفسي في, في وتراجع مثل أحافظ مثل على نفسي في الدفاع والعب على الهجوم المتقدم في الاخير هو تشيلسي في الاخير يمتلك هذا <تصفيق> <هزاب دمت تصفيق> يمتلك هيجواين. بس هو ما استسلمش هو ايه الفرق الفرق ما بين ليفربول وتشيلسي ليفربول لما كان كويس سجل هدفين التشيلسي لما كان كويس في الفتره اللي من فترات المباراه ما نعم. سوء حظ وتصدي من الس نعم طرح. غير كده واحده في القائم واحده في الحارس دقيقتين شوط طيب بس, بس هجمتين دقيقتين اللي اللي ضيعها هازارد والثانية أخذها و... هازارد ضربت القاع وليفربول عمليا خلص المباراة لا لا, لا لا لا لا الشوط الأول كان هو الأفضل طيب. ليفربول والأكثر وصولا والأكثر إضاعة للفرص الشوط الثاني عشر دقائق سجل جولين وكان بإمكانه يسجل أكثر ليفربول لأنه تراجع فريق تشيلسي أعطاه الفرصة وكسر الحاجز اللي هو كان موجود الشوط الأول كان في حاجز بتوار نفسي بتوار. بتوار. أنا هذا دزين. السؤال بين الشوطين قلت لك هل يستطيع تشيلسي أن يحافظ على هذا النسق؟ هل يستطيع بدنيا أن يصمد؟ هل يستطيع دفاعيا أن يضل 90 دقيقة بشباك نظيفه ليس كل فريق يستطيع طبعا خصوصا امامك موجات متتاليه من الهجوم من ثلاثي ربما من اخطر التطويرات في العالم مستحيل لانه مستحيل تختلف العقليات المدربين وعقليات اللاعبين في يعني كيف انت, مع أنت تعطي او انت اعطيت العلامه شبه الكامله على الاداء وفكر المدرب في الشوط الاول لعم. ولكن تخسف فيها هذه في العلامه في الشوط الثاني لانه فشل في الانتحار الشوط الثاني لانه لأن عندما حدث فعل لم يستطع ان يوجد رد هو سجل عليه أوه. لم يسجل عليه بنفس الافكار ماشي بنفس الاداء ما عليه كان ماشي كويس لا سجل عليه يعني يعني <تصفيق> المدرب هذا كلامك إيه سجل ما سجل عليه الشوط الاول كان ممتاز, ممتاز توقعت الشوط الثاني ينتقل إلى سجل عليه بوقت مبكر ما في في تفاعل في مدربين في مدربين أنا أذكرها بكل أمانة. مورينيو, مورينيو. من أذكى المدربين صح. في التعامل. يسجل هدف يبد في تأشيرة تبديل. لاعب. يقبل هدف يقوي الهجوم. سجل عليه على هدف دفاع. على طول صح. تفاعل عند ورد. وليس لاعب أو مركز مركز. أحيانا مهاجم مدافع ومدافع بمهاجم وإحنا وإحنا في ليفل عالي في البريميرليج. إلا ما يكون في في رد فعل سريع. بس بس تبقى, تبقى كرة قدم غير صحيح. طبعاً هذا يعني يتفق على المبادئيات أو البديهيات ثم ثم أن ساري ما زال في موسم الأول. يعني ساري انتبه انه فاز في الانفيلد في الكارباو كب في اسمه ريفي بهدفين مقابل هدف واحد لكن هذه اول مره يقابل ليفربول في الدوري في الانفيلد فلا يستطيع نقارنه بمورينيو الذي قابل ليفربول في الانفيلد مرات عديده وبرغم ذلك يا ابو خالد هو قدم مباراه حلوه جيده تشيلسي بس الفريق الافضل ستين فاز 60% 70% الفريق الافضل فاز صح الفريق الاحسن فاز صح, صح بس الفريق اللي عنده نجومه استغل حالتهم الطبيعيه وحالتهم الممتازه في تسجيل هدفين. كثره النجوم غلبت شجاعه هازارد. <تصفيق> طيب دعونا اذا نستمع لقائد لي فريق ليفربول جوردان هاندرسون والقائد الاخر فان دايك. اللاعبان اللذان صنعا الهدفين لماني وصلاح. منذ أن تقدمت إلى الأمام ما يبدو أنك قمت بثورة وهل كانت هناك أي احتمالية لأخذ المباراة إلى طريق الإيجابي بكل تأكيد لقد تحدثنا عن ذلك في الأسابيع الأخيرة والتقدم بمركزي إلى الأمام وأن أقدم الأفضل للفريق ليس فقط على الصعيد الدفاعي ويجب علينا أن نفعل ذلك والفريق كان جيدا حتى النهاية هي. انتم تعودون مره اخرى وانتم تواصلون في المعركه مع السيتي نحن فقط نركز في المباراه والمباريات بكل تاكيد اولا مباراه دوري الابطال وبعد ذلك ان نذهب الى كارديف سيكون الامور صعبه انت لم غير متحمس انا دائما متحمس وسعيد جدا عندما يفوز فريقي ولكن بكل الامور بامكانها ان تتغير هكذا هي الامور الان فقط علينا الاستمتاع بهذا الفوز امامنا مباراه قويه يوم الاربعاء اذا ماذا يعني ان تكونوا في هذا المركز وهذا الصراع والسباق مع السيتي؟ اعتقد ان هذا شيء كبير بالنسبه لنا ومباراه كبيره فزنا بها اليوم ولكن يجب علينا ان نركز وان نواصل في العمل وان نقدم ذلك على ارضيته الملعب وايضا في دور الابطال يوم الاربعاء وان نركز في المباراه المقبله هناك مباراه كبيره ومباريات كبيره في الاسابيع القادمه الان نستمتع بذلك وان نواصل انت كنت القائد اليوم بامكانك تقديم الجائزه انا ما فهمت جايزه افضل لاعب لمين ذهبت ما اعرفش الفانديك هندرسون هندرسون جاسم <تصفيق> صلاح, صلاح راح فين ليست صلاح وليست هذا صلاح راح فين راح غرفه